Pizzauspalvelu Oy? Se posavuuden tässä ei. Mulla olisi tarve tuollaiselle grillille. Onnistusko teillä sellaisen tekeminen? Joo, ilman muuta onnistu. Tuota, Miepä siirryn tuohon toimiston puolelle, niin katsotaan tarkemmin. Teet kuulemma hyviä grillejä? Joo. No niin, me oon nyt tässä koneen äärellä. Ja tuota, mulla on tässä pari kiireellistä tilausta, mutta saan nämä valmiiksi viikon päästä. Minkälainen grilli sulla on mielessä? Sellainen vähän isompi grilli olisi hyvä. Mm -hmm. Ja vähintään neljän hengen ruoat kerralla. Milloin kun olisi valmis? Joo. No se menisi tuota, tuohon pari viikon päähän torstaille noudettavaksi. Onko se ok? Joo. Onnistuuko maksu laskutuksen kautta? Joo, kyllä onnistuu laskutus. Ja me voisin nyt tehdä laskupohjan valmiiksi. Ja tuleeko lasku sinun nimellä? Joo, mun nimellä. Joo. Joo, ja kuittia vastaan voit sitten lunastaa tuotteen. Hyvä. Asia kunnossa, kiitos tilauksesta. Pari viikon päästä pääset Krillaileen. Kiitoksia. Kiitos, hei! Hei hei! Osao. Kaikki on mahdollista.